القاهرة الساحرة على مر العصور تمد على نهجها اليوم عاصمة إدارية جديدة تحمل ذلك السحر وترتقي به إلى مستويات تناظر المستويات العالمية لتكون واحدة من أهم مدن العالم والرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسعة سكانية ستة ونصف مليون نسمة في مساحة مية ألف فدان وفي قلب تلك العاصمة تجدون نحن منصات للتطوير العقاري بأعلى برج في العاصمة الإدارية على النهر الأخضر. برج تجاري إداري طبي شامل الخدمات، محلات تجارية، ماركات عالمية، مكاتب إدارية وشركات، مطاعم وخدمات تسويقية وترفيهية أخرى. يقع البرج على محور بن زايد بجوار المحطة المركزية للمونوريل بالقرب من مسجد مصر الكبير. أكبر مسجد في الشرق الأوسط وبجوار سوق الذهب كما أنه يطل مباشرة على النهر الأخضر ويتميز بموقعه الفريد والمحاط بالأماكن الحيوية الرئيسية من جميع الجهات حيث القصر الرئاسي حي الوزارات والبرلمان شمال شرق البرج أما شرقا فالمطار الدولي وإطلال مباشرة على الحديقة المركزية ومنطقة الثقافة والفنون وساحة الشعب بالاضافه الى رؤيه كامله لحي السفارات جنوب البرج كما انه من ذلك الارتفاع يمكن الحصول على رؤيه اوضح للملاهي المائيه واكبر مدينه ترفيهيه في الشرق الاوسط مما يجعله حرفيا انفراد